От рано встану, я просто так, що там зготовила, мене сюди тягне, я не ну просто тягне сюди прийти, хочеться допомогти. Рік робить маскувальні сітки для українських воїнів хмельничанка Надія Крутенчук. Жінка розповіла, вона на пенсії і до справи береться щодня. Науку плетіння, каже, опанувала миттєво. В нагоді став вишивальний і в'язальний досвід. Я собі в'яжу, я пісні українські співаю. У мене батьки любили співати, старі оці, навіть вої, там, які ще колись про героїв співали пісні, іменно українські. Я собі стою, співаю. І думаю, може хлопцям там ця пісня передасть. «Відшукайте привіт, передайте і скажіть ви, дівчинці тій, нехай вірно мене дожидає, бо я скоро вернуся у свій дім». Вільний від роботи час разом з Надією Крутенчук протягом року плете маскувальні сітки її донька Інна. Каже, така підтримка українських захисників – спільне рішення. Я не втомлююсь, ви знаєте, напевно, наоборот, ну, якби на вихідні да, йдеш і тут, наоборот, віддихаєш, летіння, ну, я думаю, що це як натхнення на щось краще. Віра в перемогу – це зараз саме головне. Мама з донькою роблять маскувальні сітки в спорткомплексі Хмельницького національного. Національного університету. Їх створення з березня минулого року тут ініціював благодійний фонд «Мир та відродження», – розповів волонтер Кірил Постоловський. Каже, за рік хмельничани виготовили дві тисячі сіток загальною площою 40 тисяч квадратних метрів. Рекорд, за словами волонтера, становить близько 70 зроблених за день сіток. Їх, говорить, відправляють військовим на різні напрямки. Цими сітками накривається все, що можна – бліндажі, окопи, техніка. Все, на що військові полосить. Кілька тижнів плете маскувальні сітки подружжя Татарових з Херсонщини, які нині живе в Хмельницькому. Пані Зінаїда каже, так з чоловіком Віктором наближають перемогу України. Ми пенсіонери, нічим більше не можемо допомогти. На остановці побачили об'яву і от вирішили сюди прийти. Прийшли, попитали, кажуть, що потрібно допомагати. От ми вирішили таким образом допомагати. Останнім часом, за словами волонтера Кирила Постоловського, охочих робити маскувальне покриття меншає. На початку в нас були ситуації, що за день могло бути дві тисячі людей проходом, а зараз, на жаль, от ви самі бачите, що людей не вистачає. У нас є сітки, у нас є тканина, все готове, от тільки руки потрібні. Віктор Татаров з Херсонщини каже, зробити маскувальну сітку зможе кожен, хто має бажання, і ділиться власним досвідом. Вляжу, як можу. В принципі, навіть не важко. Плести сітки, за словами волонтера Кіріла Постоловського, поки буде така потреба. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.